Hej och välkommen till bibliotekens minikurser. Denna film handlar om digitala hjälpmedel, del 1. I takt med att vi är allt mer i vår vardag med digitala enheter ökar också våra behov av att kunna använda dessa enheter på egna villkor. Här går vi igenom hur du kan göra anpassningar på dina enheter för att se, höra och navigera lättare och bättre. Funktioner som kan vara avgörande för de av oss med funktionsvariation men som har stora fördelar för oss alla. Översikt i denna innehållsdel kan du lära dig om hur du kan anpassa dina mobila enheter, iPhone eller Android, efter dina behov. Anpassningarna märks mer eller mindre, men alla fungerar som hjälpmedel. Här följer en sammanfattning av vad du kan anpassa. Introduktion till digitala hjälpmedel. Text. När du använder digitala enheter för att ta del av information stöter du på en hel del text. Med mycket text på en skärm kan du kanske uppleva att texten är för liten eller att den inte blir tillräckligt synlig. Här finns flera metoder som kan underlätta för dig. Skärm. När du använder digitala enheter är du ofta begränsad av skärmens storlek och ljus. Idag är många webbsidor mobilanpassade, men när det inte är det kan det vara svårt att se eller klicka på saker som är små eller otydliga. Det finns då flera metoder för att förstora innehåll och göra saker tydligare för dig. Signaler. Det vanliga sättet att bli uppmärksammad på att något händer på dina olika enheter är ljudsignaler. Du kan anpassa ljudinställningar på olika sätt men också välja att ersätta dem med ljus eller vibrationer. Här finns olika metoder för anpassning av signaler utifrån vad som passar dig. Navigering. Om det är svårt eller omöjligt att styra din enhet genom att navigera med fingrarna så finns det alternativ för att navigera, skriva och utföra uppgifter. Exempelvis kan du diktera... Det vill säga översätta tal till text istället för att skriva eller använda gester. Enheter Beroende på vilken enhet du använder så skiljer sig de olika tillgängliga hjälpmedlen åt. Exakt vilka funktioner som finns och vad det kallas kan skilja sig mellan olika tillverkare och versioner. Särskilt för Android, som finns på många olika varumärkens hårdvaror. Om du inte hittar rätt inställning, knapp eller rubrik, kom ihåg att du alltid kan söka i din telefon eller hitta instruktioner genom att söka via en sökmotor, som exempelvis Google. Ökad läsbarhet för att du ska kunna se text bättre på en skärm är det första steget att öka läsbarheten genom att öka kontraster och tydlighet. Här följer tips och råd för att göra detta. För Android. Med hög kontrast blir det enklare att läsa texten på enheten. Textfärgen blir antingen svart eller vit beroende på den ursprungliga textfärgen. Så här gör du texten lättare att läsa. Gå till inställningar, tillgänglighet, synlighetsförbättringar, teckensnitt med hög kontrast. På vissa enheter måste man gå via avancerade inställningar för att komma till tillgänglighet. Aktivera funktionen genom att klicka på reglaget. För iPhone. Om du upplever innehåll på skärmen som otydligt kan ett alternativ vara att öka kontrasterna mellan objekt. Det gör att exempelvis text, knappar och liknande blir lättare att urskilja. Så här gör du för att öka kontraster. Gå till inställningar, hjälpmedel, skärm och textstorlek. Aktivera funktionen öka kontrast för att få en högre färgkontrast och mindre genomskinlighet för att minska genomskinliga objekt som kan göra kontrasten sämre. Fet text för iPhone Om du tycker att textrubriker, textalternativ eller text i knappar är svåra att se så kan du välja att få sådant i fet text. Det ökar både kontrast Synlighet och läsbarhet i menyer och andra inbyggda funktioner i enheten. Dock inte på webbsidor och inuti appar. Så här gör du fet text. Gå till inställningar, hjälpmedel, skärm och textstorlek. Aktivera funktionen fet för text. Förstora text. Du kan också förstora texten som visas på din skärm för att öka läsbarheten ytterligare. På mobila enheter kan du göra det från enhetens menyer och inbyggda appar. För Android. Om du upplever att texten i din telefon är ibland för liten och svår att läsa så kan du välja att förstora enbart texten. Detta för stora text i menyer och inbyggda funktioner, däremot inte på webbsidor eller i vissa appar. Så här gör du för att ändra teckenstorlek. Gå till inställningar, visning, teckenstorlek. Eller på vissa enheter, inställningar, tillgänglighet, syn, teckensnitt och skärmzoom. Använd reglaget för att ändra teckenstorlek. Du kan välja mellan fem storlekar, från liten till mycket stor. För iPhone, om du upplever att texten i din telefon ibland är för liten och svår att läsa så kan du välja att förstora enbart texten. Detta förstorar text i menyer och inbyggda funktioner, däremot inte på webbsidor eller i vissa appar. Så här gör du för att ändra teckenstorlek. Gå till inställningar, hjälpmedel, skärm och textstorlek. Aktivera funktionen större text. Inställningen kan som förval göras i sju steg där du utgår från den minsta storleken i form av ett litet A till största storleken i form av ett stort A.